<працювання> Біля меморіалу струни пам'яті зібралися родичі, друзі, побратими, аби попрощатися з офіцером Юрієм Михайловим. Алі -луй, алі -луй, Боже! Алі -луй, алі -луй, алі -луй. Юрій Михайлов, родом з Миколаєва, закінчив Львівську академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Служив за контрактом півтора місяці. Командував механізованим взводом 3-го батальйону 28 окремої механізованої бригади. 22 серпня 2021 року під час ворожого обстрілу отримав поранення несумісне з життя. «Я його також знав до служби, ми тобто пересікалися в академію. І він мені показався дуже відповідальною людиною, тобто я, ну, в нього посада така командир взводу, тобто він зразу рішучий і він готовий до бою. Дуже важко, тому що людина тільки прийшла, місяць послужила і вже втрата молодого лейтенанта перспективи. Тобто, служити і служити було ще. Перспективи великі, особовий склад до нього вже привик. Юрію Михайлову виповнився 21 рік. Ріс сиротою, виховувала хлопця бабуся, згадує його тренер з важкої атлетики Валерій Тюник. Юра тренувався у нас. Юрій у нас тренувався. Прийшов до мене у 13 років і аж до вступу в академію склав перший дорослий розряд, брав участь у чемпіонаті України. Дуже дисциплінований він ріс без батьків. Його виховувала бабуся. І завдяки спорту ні в яку погану компанію не в'язався. 21 рік, молодий, ще нічого в житті не бачив, йому б жити та жити». Поховали Юрія Михайлова на міському кладовищі на Алеї Героїв. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.